כבר <שמע> <שמע> למדנו שאפשר לחלק נשימת העית בערך לשלוש פאזות. נשימת העית. הפאזה הראשונה היא גליקוליזה. פירוש המילה הוא פירוק הגלוקוז. גליקוליזה. שלב זה יכול להתרחש עם או בלי חמצן. אם אין חמצן, אז זה לתהליך של ציסה. ואנחנו עוד נדבר על זה. זה בעצם uh, uh, עובר תהליך של ציסה, ובבני אדם זה ייצור חומצת חלב. באורגניזמים אחרים זה יכול ליצור כהל או, או אתינול, uh, אבל אם יש חמצן, וברוב המקרים אנחנו יכולים להניח שאפשר uh, להתקדם עם חמצן, אם יש חמצן, אז אנחנו יכולים להתקדם אל מעגל קרבס. יפמים נקרא מעגל החומצה הציטרית, חומצת לימון, כי הוא עוסק בחומצת ציטריט ש מרכיב שקיים במיץ תפוזים ולימונדה למשל, ומשם אנחנו מתקדמים אל שרשרת שינוע אלקטרונים. שרשרת שינוע אלקטרונים. למדנו בסרטון הראשון של הנשימה התאית שרוב ה-ATP נוצר כן. וזאת למרות שתהליך משתמש בחומרי הגלם שבואו מהשלבים האלה כן למעלה. טוב, מה שנעשה בסרטון הזהו שנתמקד רק בגליקוליזה. זה תפקיד מאתגר כי בהחלט אפשר להתעקע בקשיים. מיד נראה מהם מה הקשיים ומהו למעשה המכניזם. זה יכול להיות די מאתגר, אבל אנחנו ננסה לפשט את זה בשבילכם, כך שזה יתווסף לידע שלכם. ואז נוכל להעריך ואולי אפילו להתבונן בקשיים שבהבנת הגליקוליזה, ואפילו למצוא בהם היגיון. לכן גליקוליזה, או בעצם נשימת העית, גלוקוז. אנחנו זוכרים את הנוסחה של גליקוז, נכון? זה C6H12O6. ואפשר להעיר את המבנה השלם שלה, אבל זה ייקח קצת זמן. אז אנחנו נתמקד בסדרה של הפחמנים שלו. זו היא טבעת, או יכולה להיות טבעת, אבל אנחנו נצייר אותה כשרשרת של שישה פחמנים בשורה. טוב, ישנם שני שלבים חשובים של גליקוליזה שכדאי לדעת אותם. לראשון אנחנו קוראים שלב ההשקעה. שלב ההשקעה מנצל שני ATP. Okay. משתמש בשני ATP. אתם יודעים שמטרת הנשימת ה-IT היא לייצר ATP, אבל מיד ההתחלה יש צורך לנצל שני ATP. אנחנו מנצלים את שני ATP כדי לפרק את הגלוקוז לשתי מולקולות של שלושה פחמנים. למולקולות אלה יש גם קבוצת זרחן, רק נצייר את זה כאן, הנה שתיים של שלושה פחמנים, ולכל אחת יש גם קבוצת זרחן, פי, הזרחן בא מה-ATP שניצלנו, אז יש עליהן זרחן, וזה לעתים נקרא, טוב יש לזה הרבה שמות, לפעמים זה נקרא PGAL, לא מוכרחים לזכור את זה, או פוספוגליצר על דהיד, טוב אתה גם מסובך לכתוב את זה באנגלית, לא חובה לזכור, אבל הנה זה כתוב כאן. צריך לדעת שבשלב הראשון אנחנו משתמשים בשני ATP, ולכן קוראים לו שלב ההשקעה, זה מה שחשוב. אנחנו מכנים אותו כמו בעסקים, שלב ההשקעה. ואז כל אחת ממולקולות ה-PGAL האלה יכולה להיכנס אל שלב הרווח. בשביל הרווח, כל אחת מה-PGAL הופכת לפירובת. גם זום מולקולה של שלושה זרחנים, אבל בצורה אחרת. Uh, התהליך שבו היא לפירובת... בואו נכתוב בכחול אה, כי טוב, לפחות להכיר את המילה הזאת, זה חשוב. אנחנו ביד נראה את המבנה שלו, פירובט, לפעמים הוא נקרא חומצה פירובטית, זה אותו דבר. עקרונית זהו את תוצר הסופי של גליקוליזה. התחלנו בגלוקוז בשלב ההשקעה וסיימנו בפוספוגליצר על דהיד, שבעיקרון פירק את הגלוקוז והוסיף סרכן בכל צד שלו, ואז כל אחד מהם עובר לשלב הרווח, כך שבסוף התהליך מתקבלות שתי מולקולות של פירובט. מכל מולקולה של גלוקוז שיתחלנו בה. ואז ישלו היי, הרי צריך להיות רווח. אז מה מהו הרווח הנקי שלנו? ובכן, הרווח הנקי שלנו קיבלנו לכול אה נכתוב את זה שיש לנו מסודר. זהו שלב הרווח הנקי. זהו שלב התשלום, כן? כלומר רווח אנחנו מתנצלים על הרקע הלבן. זה נasser בגלל ש механизм משא חומרי לחה מוותק מ维基百科 ושם התרקע הלבן, ולכן אנחנו ממשיכים התרקע הלבן גם בסרטון הזה, אב הסרטון הזה, למרות שבעצם גם אנחנו מדפיסים התרקע השחור, זה יותר נעים. טוב, אבל בואו נחזור לשלהר רובה חנוכי. אז כשאנחנו עוברים מהשלחלה של פוט פגליטר알 דהיד אל הפירובט או החומצה הפירובטית, נוצרים שני דברים. אפשר לומר שנצאים שלושה דברים בעצם. נוצרים מכל אחד מה P G A שני A כלומר, אנחנו מייצרים ATP כאן, שני ATP כאן ועוד ATP כאן. ואז כל אחד מהם יוצר NADH. נהיר את זה אולי בצבע כהה יותר, שאי אפשר לראות. הנה, NADH. בבקשה. וכמובן שהם לא מייצרים את כל המולקולה בוואקום. בעיקרון, מה שהם עושים זה שהם מתחילים עם החומר של NADH+, Plus, ועקרונית הם מחזרים אותו לידי הוספת מימן. אתם זוכרים שלמדנו לפני שני סרטונים, שאפשר לסכל על חיזור כמו על תוספת של מימן. אז NAD מחוזר ל-NADH. ביותר מורכם יש ב-NADH האלה בשרשרת שינוי האלקטרונים כדי ליצור ATP. טוב. אז הרווח הנקי כאן הוא, ואם נכתוב את התגובה של מה שאנחנו מקבלים מהגליקוליזה, אז זה שמתחילים מגלוקוז, וצריך קצת, צריך גם קצת NAD+. למעשה, لكل מול של גלוקוז, צריך 2 NADH+. כמוכן, צריך 2 ATP, נכון? אמרנו צריך אותם לאשקי אותם. אז נכתוב את כל המרכיבים שצריך בשביל להתחיל. ואז צריך גם, בואו נגיד שהחברים האלה צריכים להיות ADP, לפני שהם הופכים להיות ATP, אז נכתוב 4 ADP+, ואז אחרי שבוצעה גליקוליזה, נכתוב את זה כאן, נכתוב גם, אופס, זה היה פה ADP צריך להיות, אז נכתוב שוב את החלק כאן, שיהיה ברור, ארבעה ADP, ואז אולי צריך שתי קבוצות זרחן, כי אנחנו צריכים ארבע קבוצות זרחן, ועוד ארבע, נקרא להם, לפעמים הם נכתבים ככה, אבל אולי אנחנו נכתוב אותם כך. הנה, ארבע קבוצות זרחן, P. טוב, אז אחרי שהוא שלמה תגובת הגליקוליזה, יש לנו שני uh, פירובטים, וגם שני NAF, DH, נכון, ה-NAD חוזר ל-NADH, הוא, הוא הרוויח מימן, חיזור זה להרוויח, חמצון זה להפסיד, חיזור זה להרוויח אלקטרון, אבל במובן הביולוגי אנחנו חושבים על להרוויח מימן, כי מימן מאוד אלקטרו לכן יש לו אלקטרון שנחטף, אנחנו מרוויחים את האלקטרון הזה. nadh ועוד ATP מנוצלים בשלב ההשקעה, זוהי הסיבה לכך שהם נכתבו קצת בנפרד. אז אז ADP, ואז שני החברים האלה עקרונית הם הופכים ל-ATP, לכן יש עוד ארבעה ATP. אולי לא צריך ארבעה, צריך רק שני זרחנים נטו, כי שניים קפצו מכאן, ואז צריך רק עוד שניים כדי לקבל את הארבעה שקופצים הנה. אבל בהסתכלות על, על התמונה הגדולה אנחנו מסיימים עם שני פירובטים, אנחנו משתמשים בשני ATP ואנחנו מקבלים ארבעה ATP. לכן יש שני ATP שנוצרו לנו נטו. לכתוב את זה מאוד גדול. הנטו מהתגובה של הגליקוליזה הוא שני ATP. מקבלים גם שני NADH שכל אחד מהם יכול אחר כך לשמש בשרשרת שינוי אלקטרונים כדי ליצור שלושה ATP. מקבלים שני NADH ומקבלים שני פירובטים שומדים להיות מתוכננים מחדש לאצטיל קו-אי, שהוא חומר הגלם למעגל קראבס. אלה הם התוצרים של גליקוליזה. עכשיו, כאשר יש לנו לפנן אותה תמונה הכוללת, בואו נתבונן במכניזם, כי זה אפילו עוד יותר מאתגר כשרואים את זה כאן. אבל נראה את אותם הרעיונות של זה עתה דיברנו עליהן. אנחנו מתחילים עם גלוקוז, בדיוק כאן. זו שרשרת של שישה. היא 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. אפשר לכתוב זה ככה כדי לפשט זה מאוד. זה קורה בכמה שלבים. משתמשים ב-ATP כאן, אז נצייר את זה בצבע. נצייר בכתום כל פעם שאנחנו משתמשים ב-ATP. כאן אנחנו משתמשים, משתמשים ב-ATP וגם כאן אנחנו משתמשים ב-ATP. כמו שאמרנו לכם, יש לנו שם אה, שם קצת שונה בשבילם, אבל זה פוספוגליצרלדהיד. הנה כאן. הם קוראים לזה גליצרלדהיד שלוש פוספט, טרי פוספט. אה, זה בודיק אותם מולקולה רק בשם אחר. כמו שאתם רואים, ציירנו אותה קודם, יש בה אחד, שלושה פחמנים כאן, וכן יש עליה של זרחן. הזרחן למעשה קשור אל אבל אבל למען הפשטות ציירנו את קבוצת הזרחן בצורה זו, והראינו את זה כאן. זה היה הפוספוגליצר אלדהיד. הנה, כאן. זהו למעשה המבנה שלה, כאן למעלה. נדמה לפעמים שכאשר מתבוננים במבנה קלף אספס לתמונה הגדולה, ישנן שתיים כאלה, זאת אומרת שאפשר להתקדם קדימה ואחורה עם הסוג האחר של האיזומר שלו, הדבר החשוב שישנם שני חומרים בעלי קבוצה של שלושה פחמנים, הגלוקוז חולק לשניים. עכשיו אנחנו מוכנים להיכנס לשלב הרווח הנקי. זכו שיש לנו את שני התוצרים האלה כאן. אין, כתוב אה, כפול שתיים כאן, כי הגלוקוז נחלק לשתי מולקולות האלה. כל אחת מהמולקולות תעשה את זה כאן. לכל אחת מהגליצר שלוש זרחן, או ה-PGAL, או הפוספוגליצר על דהיד, אה, אפשר להתמונן במכניזם ולומר, טוב, הנה עומד להיות כאן ADP, שהשתנה ל-ATP. כאן יש תוספת של ATP, ואנחנו רואים את זה שוב כאן, כשאנחנו מתקדמים לעבר הפירובת. כשאנחנו מתקדמים לעבר הפירובת, יש לנו עוד תוספת של ATP, כך שכל PGAL, או הפוספוגליצר על דהיד שנוצר, נקבל ממנו אה, שני ATP בשלב של הרווח הנקי, נכון? אה, היו לנו שניים כאלה, לכן בסך הכל מגלוקוז אחד אנחנו מייצרים ארבעה ATP בשלב הרווח הנקי. כך שיש רווח של ארבעה ATP, בשלב ההשקעה השמשנו בשני ATP, לכן הנטו הסופי שנוצר ישירות מהגלוק, מהגליקוליזה هو שני ATP. כלומר, אמנם נוצרו ארבעה ATP, אבל היינו צריכים להשקיע שניים מהם בשלב ההשקעה. ואז ה-NAD וה-NADH שרואים כאן, לכל פוספוגליצרלדהיד או גליצרלדהיד טרי זרחן או PGAL או איך שלא תרצו לקרוא לזה, בשלב זה אנחנו שאנחנו מחזרים NAD פלוס ל-NADH. זה קורה פעם אחת עבור כל אחד מהם, ואנחנו זוכרים שיש שניים מהם. הגולקוז התחלק לשניים כאלה. לכן נוצרו שני NADH, ויותר מאוחר השתמשו בהם אה, בשרשרת שינוי של האלקטרונים, כדי ליצור שלושה ATP מכל אחד מהם. ואז לבסוף, כאשר הכל נעשה ונאמר, אנחנו נשארים עם פירובת, וזה נחמד, לפחות הם עשו את זה גדול ונחמד. בואו נסתכל איך נראה הפירובעת, וכמו שבטחו אנחנו מתבוננים על כל הקשרים של החמצן וכו, אבל זה מבנה של שלושה פחמנים, זה מבנה עם שלד של שלושה פחמנים, לכן התוצר הסופי שהפחמן, אה, שהגלוקוז נחלק לשניים, הוא התחמצן. כמה מהממנים נחטפו ממנו, התחלנו עם 12 מימנים בגלוקוז, ועכשיו הפחמנים שלו קשורים יותר חזק עם החמצן. לכן זה חיוני, שהאלקטרון שנחטף על ידי החמצן, וכך בתהליך הזה הפחמן יתחמצן, ועדיין יש צורך בכימצון נוסף. במשך נוצר רווח נקי של שני ATP, וכן של שני NADH, שיכולו אחר לשמש לייצור נוסף של ATP. אז כרגיל נקווה שתמצאו את זה מועיל.